اهلا وسهلا بكم معاكم دكتور مصطفى محمود استشاري نساء والتوليد في القصر العيني وهتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو المية اللي حوالين الجنين هجاوب في الفيديو ده على سؤالين اول حاجة المية اللي حوالين الجنين دي بتتكون ازاي تاني حاجة هل المية اللي حوالين الجنين دي سبتة ولا بتتغير باستمرار اول معلومة عايزكوا تعرفوها ان اللي حولين الجنين دي بتتغير باستمرار وكمان بتتغير تقريبا كل يومين 3 ايام يعني كل 3 ايام تقريبا المياه اللي موجودة دي حولين البيبي بتختفي تماما وبيتم انتاج ماية جديدة اعتقد انه في خلال الحكاية اللي احنا هنحكيها بتاعة المياه بتاعة الجنين احنا في مفاجأتين. أول مفاجأة إن الماية بتاعة الجنين أصلا بتتكون من البول. آه البول بتاع الجنين نفسه. تاني مفاجأة خليها نقولها خلال الفيديو. طب إزاي الماية بتتكون من اليورين أو البول بتاع الجنين؟ اللي بيحصل إن الدم بيوصل لجسم الجنين من خلال الحبل السري. الحبل السري بيجيب الدم من المشيمة. الدم ده هو اللي بيحمل الاكسجين وبيحمل المواد الغذائيه للجنين. الدم اللي بيدخل جسم الجنين بيطلع على القلب مباشره وقلب الجنين هو اللي بيتولى توزيع الدم ده على باقي اعضاء جسمه. القلب بتاع الجنين بيضخ كميه دم كبيره ناحيه الكلى وبالتالي الكلى بتاعت الجنين بتشتغل بسرعه وبتطلع كميات كبيره من البول البول ده هو اللي بيكون المية اللي حوالين الجنين المية ديت هي اللي هتحميه وهي اللي هيقدر ان هي الجنين ينمو فيها ويتحرك كويس خلال فترة الحمل اذا احنا جاوبنا على الاول سؤال اللي هو مصدر المية بتاعة الجنين والمعلومة اللي معرفش كنت عارفينها ولا لأ ان المية ديت بتتكون اساسا من البول بتاع الجنين طيب ممكن حد يسألني سؤال ازاي الجنين عايش في بول المفروض ان احنا عارفين ان البول بيتكون من مواد سامة وانه ما ينفعش او غير صالح ان الانسان يعيش فيه بالطريقة دي الاجابة هي ان البول بتاع الجنين معقم تماما مفهوش اي مواد سامة المواد السامة اللي بتخرج من جسم الجنين هو بيبعتها. عبر المشيمه للأم وبتخرج عن طريق الكلى بتاعت الأم وبالتالي بيكون البول بتاع الجنين نضيف جدا ما أي مواد سامه ما أي بكتيريا ولا ميكروبات خالص وبيكون بيئه صالحه إن الجنين يعيش فيها. تاني حاجه هو بتتغير إزاي؟ الديناميكيه بتاعتها بتحصل إزاي؟ كمالة القصة واعتقد ان دي المفاجأة التانية ان المية ديت اللي حوالينا الجنين الجنين بيبلعها باستمرار بمعنى ان طول الوقت الجنين عمال بيبلع المية اللي حواليه طيب ازاي دكتور الجنين يبلع البول بتاعه ما احنا قلنا ان البول او اليورين بتاع الجنين بيبقى معقم تماما مفوش اي مواد سامة المواد السامة وبيبعتها الامه تخرجها في الكلى بتاعة الام لذلك البول بتاع الام موجود فيه المواد السامة اللي هي بتاعة الجنين بتاعها اذا الجنين يبتلع المية اللي حواليه باستمرار وبتنزل المية دي في المعدة ودي نقطة مهمة جدا لان ده اللي بيقدر يخلينا نشوف المعدة في الصنار وده اللي بيطمننا ان الجهاز الهضمي بتاع الجنين سليم مفوش اي تشوهات مفوش انسداد مثلا في الفم مفوش انسداد في المريء بمعنى ان الطريق ده كله كويس او سليم عند الجنين لما احنا بنقدر نشوف المعدة بتاعة الجنين في السونار وهكذا بيستمر الموضوع بديناميكية بتبين معجزة ربنا في خلق الجنين يستمر الدم يوصل من الحبل السري لجسم الجنين للقلب القلب يبعت الدم للكلى الكلى تطلع بول البول ده ينزل يكون المياه اللي الجنين بعد كده الجنين باستمرار بيبتلع هذه المياه وبتنزل المعدة والامعاء عنده هي دي باختصار دورة حياة المياه اللي حوالين الجنين. فهمنا للسايكل او طريقه تكوين الميه ديت وبتروح فين هو اللي هيخلينا نقدر نفهم ايه هي الاسباب اللي بتزود الميه حوالين الجنين وايه الاسباب اللي بتقلل الميه حوالين الجنين عشان كده هطلب منكم ان انتوا تشتركوا معانا في القناه وتتابعونا في الفيديوهات الجايه.